طلعي غادة طلعي فيني عمو هون طلعي غادة لا مو بشعة مو بشعة طلعي ليك هلا المتابعين كلهم رح يقولوا لك حلوة طلعي فيني هون لا مو بشعة اليوم قصينا لها شعراتها لغادة لأنه معها مرض براسها وجلدة راسها لا مو بشعة طلعي فيني هون ها طلعي فيكي ها أحلى مثلك أنا أحلى مثلك ها طلعي فيني بشعة شيء ها شوفي ها اللي حتضامن معك منيح لا تقولي بشعة شوفي شلون طلعي هون هي حلقت مثلك انا حتى ما تقولي <تصفيق> بشعة ها بشعة شيء هلا هيك طلعي فيني هون طلعي هي, هي حلقت مثلك شوفي ها هي حلقي لي اياهم يلا حلقي لي اياهم تمام مثل ما حلقت لك يلا ايوه ايوه يلا حلقي لي هيك هي حلقت مثلك لا, لا, لا, لا, لا تقولي ثاني مرة بشعة ها